Alert! Claus Iohannis a semnat decretele sublinierei a promulgat cinci legi importante. Predintele României, Claus Iohannis, a semnat joi, 29 martie, o nouă serie de decrete. Eful statului a promulgat legea privind reglementarea activității de telemuncă. Un alt decret semnat de sub Ful statului prevede promulgarea legii pentru aprobarea ordonaniei de urgență a guvernului numărul 81 pe 2016 privind modificarea și completarea legii educației naionale numărul. 2011, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Ultimele trei decrete semnate de Iohannis spre de promulgarea legii pentru aderarea României la protocolul referitor la privilegiile imunitile autorității internaționale privind spaiile submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998 care a intrat în in vigoare la 31 mai 2003, a legii pentru ratificarea protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, I columbia și Peru, pe de alt parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, dar sublinierea a legii privind constituirea imeninera unor rezerve minime de ei isleși sau produse petroliere.